باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين المره اللي فاتت كنت بكلمكوا عن القلق القلق اللي بيحارب بعض الناس وبيتعبهم في حياتهم عايز اقول ان من نتائج القلق احيانا بتبقى الكابه والحزن تلاقي في انسان كئيب دايما حزين متضايق حالته تعبانه لا ننكر ان في بعض اوقات يكون في نوع من الحزن المقدس زي انسان يحزن على خطاياه او انسان يحزن على غيره او انسان يحزن على الشعب كله او الكنيسه يعني المسيح نفسه في وقت من الاوقات بكى على اورشليم بكى على ايه على اورشليم في الكتاب المقدس موجوده مراثي ارميا برضو كان البكاء على اورشليم في انسان بيحزن من أجل صديق عزيز عليه فارقه زي مثلا سما مرثا ومريم بكوا على لعازة أخيه أخيهما. لكن الحاجات دي بتبقى مؤقته ولا تستمر. تبقى مؤقته ولا إيه؟ ولا تستمر. والكتاب بيقول لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم، أما اللي ليه رجاء ففي رومية 12 بيقول فرحين في الرجاء، الرجاء الأمل بيعطي نوع من الفرح، لو الإنسان فقد الأمل جايز يقاتل اليأس جايز في اليأس يضيع روحه. في بكاء على الخطايا زي الرهبان اللي يقولك اذهب الى خلايتك وابكي على خطاياك لكن مش معقول يكون بكاء دائم فترة وتنتهي داوود بكى على خطاياك في سفر يوئيل النبي يتكلم عن الصوم اللي هو فيه البكاء التذلل والمسوح دي لكن لا يستمر الانسان في الحزن ولا في الكابه فترات طارئه وتنتهي بولس الرسول بيقول كحزانه ونحن دائما فرحون يعني باين من بره ان احنا حزانه لكن احنا دائما فرحين لكن في كابه عباره عن حرب من حروب عدو الخير ولذلك يوحنا كاسيان في كتابه المعاهد تكلم عن الكابه كحرب من حروب الشياطين دي طبعا نوع من الكابه الخاطئه ايه الأسباب اللي بتخلي الإنسان يكتئب ويتعب؟ نقصد بطريقة خاطئة. إما نتيجة للقلق والخوف. لما الإنسان يصاب بالقلق يصاب بالكآبة. بالخوف برضه نفس الوقت زي إنسان يخاف على صحته ويخاف على صحة غيره يخاف من جهة خطية تنكشف يخاف من جهة عقوبة يخاف من جهة مصيبة هتحصل تلاقي يصبق أو مثلاً من جهة الشك واحد يشك في إخلاص صديق العمر لي لصبك أبن أو امرأة شك في زوجها أو زوج يشك في امرأة وصبك أبن أو إنسان يشك في مستقبله لصبك أبن أو إنسان مثلا يكتئب لأن لي رغبة لم تتحقق أو لم تتحقق زي التلميذ عايز يخش كلية معينة وما جابش مجموعة فيعيش في كآبة وجايز الكآبة تيجي للإنسان من الفشل في الحياة الإنسان اللي بيفشل إما فشل بصفة عامة أو فشل في رغبة معينة يعني آخاب الملك لما اراد ان ياخذ حق نابوت اليزراعيلي وما استطاعش رجع الى بيته مكتئب. فشل. من ضمن الحاجات اللي تخلي الانسان يعيش في كابه اليأس. اليأس زي مثلا عيسو لما فقد البركه من ابيه واخوه اخذتها منه بكى. اصيب بيأس. قطع رجاء. يهوذا لما اصيب باليأس انتحر. شعر بانه مش ممكن خطيته هتخفى. الشعور بأن الخطيئة لا تغفر برضو دي تخلي الإنسان يعيش في كآبة في ضيقات تسبب للإنسان كآبة ينحصر داخل الضيقة وما يقدرش يخرج منها وباستمرار يعيش تعبان. ناس عندهم حساسيه زائده يزعل بسرعه يخاف بسرعه يتضايق بسرعه يتشائم بسرعه التشاؤم برضه بيجيب كاب زي انسان مثلا يتشائم من الرقم 13 يبقى خايف كل يوم سواء 13 في الشهر الأفرنجي اللي احنا فيه مثلا أغسطس الحمد لله 13 مشي أو 13 في الشهر القبطي أو في الشهر العربي بينما 13 في الشهر العربي بتبقى ليلة البدر بدري ليلة 14 يوم 13 بالليل لكن في ناس كده في ناس يتشائموا من 13 ومضاعفاتها من 13 و26 و39 كل و52 و69 حكايه ما تنتهيش. اا اه تلاقيه في هذا اليوم مكتئب متضايق تقول له متضايق ليه؟ يقول انا خايف ربنا يمرر اليوم ده على خير. ومفيش حد في ناس بيكتئبوا بلا سبب. في ناس بيجيلهم الكآبه بسبب التدين الخاطئ. التدين الخاطئ. يعني يفتكر ان الديانه الطاهره النقيه عند الله الآب هي كآبه الوجه. وان الضحك ده خطيه لا تغتفر. وانه لابد ان يكون عابسا وجادا وبالشكل ده يبقى شخص روحه يقول له طب يا اخي اضحك شويه يقول لك هات لي مين من الديسين كان بيت الله لان مستعد اجيب له الديسين كام بيتك ده في المزمور بيقول الساكن في السماوات يضحك بك وإلي النبي لما قعد مع انبياء البعض وقال لهم يقدموا ذبيحه وقعدوا بيصلوا عشان نار تنزل من السماء تقول لك فما نزلتش نار قال لهم يمكن الاله بتاعكم نايم يمكن في خلوه طب طبعا بيتريق عليهم. القديس سرابيون الكبير في البستان ليه كلام كتير برضه يضحك. لكن هو يقول لك لا مش ممكن. يفتكر التدين هو الفئاب وما يلاقيش في الكتاب المقدس كله غير الله يبتعد سفر الجامعة اللي بتقول بكآبة الوجه يصلح القلب ولا يجد أمامه من أسباب التدين إلا دموع الإديسين ومن أسباب كآبته أنه يريد أن يتشبه بالإديسين يتشبه بدموع أرسانيوس اللي كان بيبلل للخوص بدموع الخوص اللي بيعمل بيه الشغل اليد واللي تكون له اخدودين كده على على وجهه من كثره الدموع وطبعا ما يلاقيش في مزامير داود غير بللته فراشي بدموع وهكذا ممكن في التدين الخاطئ يعيش الانسان كئيب والضحك يروح يعترف بيها على ادى اعتراف ويقول له انا يا ابونا وقعت في خطيه ارجو تصليلي ان انا انجو منها وهي ايه بحك واحد قال له اكتفى بحك يبقى بالنسبه لكم الله يرحمكم لان احنا ما فيش اجتماع ما بنضحكش فيه في ناس يعتبروا ان ما فيش غير كده وجايز في تدينه الخاطئ اللي يجيب له الكابه فهم خاطئ لبعض ايات يعني مثلا الآية بتاعة التجديف على الروح القدس واللي يجدف على الروح القدس لا يغفر له لو وقع في أي حاجة من النوع يفتكر أن ده تجديف بينما أنا شرحت كثير أن التجديف على الروح القدس معناها الرفض الكامل لكل عمل للروح القدس في القلب مدى الحياة يبقى ويبقى بالشكل ده مش هيشترك مع الروح القدس في العمل يبقى مش هيتوب يبقى مش هتنفر خطا لكن ساعات الواحد يفهم الايه دي فهم خاطئ او مثلا الايه اللي قيلت عن عيسو انه طلب التوبه بدموع ولم تعطى له فيقولك اهو انا جايز اطلب التوبه بدموع ولا تعطى لي بينما في قصه عيسو التوبة اللي طلبها بدموع اللي هي النباع البكورية وضاعت منه البركة البركة ان هيجي من نسله المسيح فمهما تاب مش هيجي من نسله المسيح لأن المسيح إما هيجي من نس يعقوب لا من عيسو. لعيشوا دي الحاجة اللي طلبها بدموع هذه البركة ولم له. او مثلا تتعبوا الايه بتاعه ما ورد في في سفر الرؤيا عن ايزابيل اعطيتها زمانا لكي تتوب ولم تتوب يبقى هيجرالها ويجرالها يقول لك يبقى ربنا اداني زمان وما تبتش يبقى راحت علي الفهم الخاطئ للدين بيجيب كابه و... والتدين الخاطئ بيجيب كابه في ناس تلاقيهم باستمرار في حاله جديه دائمه تازم دائم تكشيره دائمه لو قلت له نقطه ضحك الحجر يضحك الحجر وهو ما يضحكش ليه بقى يخاف لو ضحك يبقى واقع في التجديف على روح القدس ناس من النوع دي. كتير آه في ما نقصدش بالكآبة مجرد الحزن الكآبة اللي تترجم بكلمة ديبريشن دي يعني هو بريست بطريقه واقع تحت ضغوط نفسيه بتسبب له حاجات في ناس تجي لهم الكابه من متاعب وفي ناس يتخيلون متاعب ويكتئبوا بسببها يقول لك ده هيحصل كذا هيحصل ايه كذا ده جالنا مدير جديد هيعمل فينا البدع. طب يا عم هو عمل البدع لسه ما عملش، طب خايف ليه؟ اهو يتوقع سببًا يخاف منه ويكتئب بسببه و... وما فيش حاجه موجوده. زي ما بيقول الكتاب ان واحد يخاف ولا مطارد. بيخاف فيش حد بيجري وراه، لكنه اهو خايف خايف خايف. ما هذه الكآبه عنده تتحول من حرب خارجيه الى حرب داخليه. يعني بعد ما تكون حاجات من بره بتتعبه تبقى حاجات جوه نفسه بتتعبه. الكآبه دي ليها مظاهر معينه. تلاقي انسان ملمح كئيبه. ملامحه كئيبه. او كثير البكاء او كثير الشكوى او مسهم تطحنه الافكار والمشاعر يظن انه ضاع وما فيش فايده وان لا علاج افكار سوداء تمر في فكره وفي عقله يبقى يائس وجايز ينطوي على نفسه وجايز يقعد مع الناس يكلمهم عن ما تعبه. تحاول تصحح له أفكاره يرفض التصحيح تحاول تصحح له مشاعره يرفض التصحيح هو تعبان يعني تعبان تحاول تخرجه من تعبه مش عايز يخرج ليه بس؟ هو يشعر أن ما تعبه لا حل له وأن المستقبل ضده وأن حياته كلها ظلام. وبعدين كل ما تجيله الافكار دي تزود من تعبه وتزود من حزنه وتزود من كابته وكابته تاثر على صحته وعلى نفسيته تجيب له ضغط تجيب له سكر تجيب له قرحه تجيب له تعب نفسه تجيب زي ما جيت ان هما طول ما هو موجود فيك ابدا ما فيش فيك وبعدين اللي بيعالجوه يزهقوا واللي بينصحوه ينسى لانه مش عايز يخرج من الفكر تقنعه مش عايز يقتنع تقول له دي الحل كويسه لا كويسه ازاي انت مش عارف اللي هيحصل بعد كده كمان حاجه صعبه حاجه صعبه عشان كده لما يجي الطبيب يعالج واحد من النوع ده ويحاول يقعد معاه مفيش فايده يروح مديله حقنه تنيمه تسكته تخدره المهم يستريح منه هنا مش الطبيب عايز يريحه الطبيب عايز يستريح منه ما هو يا جماعه زمان كان في حاجه اسمها العلاج النفساني بيعالج النفسي. لكن النفسيه لكن نفسيه زي دي تعبانه عايز واحد عنده صبر وعنده احتمال وباله طويل ومش كل واحد عنده وعنده وقت ما عندوش وقت فيلجأون الى علاج هؤلاء بالعقاقير عارفين العقاقير يعني ايه يعني حبوب حبوب مسكنه حبوب مهدئه حبوب مخدره ده في واحد تتعب من افكاره ومفيش فايده يدوله حقنه تنومه وبعد ما يصحى ياكل يقضي حاجته اي حاجه يدوله حقنه تاني او حبوب لذلك كتير من الناس دول بيترحلوا ليه تروح له أكل ونوم ومفيش تصريف. في الواقع من الحبوب والعلاج بالحقن دي والحاجات دي، أنا في نظر يعني أنها تعالج النتائج ولا تعالج الأسباب. يعني هي مش بتعالج أسباب تعبه وأسباب حزنه وأسباب كأبته هي بتعالج النتائج اللي وصل إليها من اضطراب من قلق من ضيط من بقى من شك إلى آخره فبيتعالج النتائج أن يستريح منها شويه لكن مفروض أن العلاج ده يكون علاج مؤقت لغاية لما يستريح شوية إلى آخره. لازم الشخص اللي من هذا النوع يشعر ان الكآبه لا تحل مشكلته. لازم نقنعه الكآبه ايه؟ لا تحل مشكلته انما الكآبه تصبح مشكله جديده اصعب من المشكله اللي تصبح مشكله جديده اصعب من المشكله اللي عايز يحلها. تقول له طب استفدت ايه من مشاكلك من كابتك استفدت ايه ولا حاجه خسرت نفسك خسرت صحتك خسرت الناس اللي حواليك آه، كان عندك مشكله وبعدين بالكابه اصبحت مشكلتك الاولى هي الكابه فلازم نقنع الواحد بانه حزنه لا يفيد وإن ده مش حل، ولازم يبقى إنسان عملي طبعا الإنسان اللي عنده إيمان في إن الله بيتولى حياته وإن الله بيحل المشاكل وإن ربنا عنده حلول كثيرة وإن كل باب مغلق ربنا عنده عده مفاتيح تفتحه ده مش هيوصل لكابه لكن ما فيش شك ان الكابه المستمره يدخل فيها عدم الايمان بتدخل الله الناس اللي بيشعروا ان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الرب تلاقيهم فرحين باستمرار لا يمكن أبدا يبتأب صدقوني أن كآبت المتدينين تخيف الناس من التدين يقول لك بقى أنا لما أتدين أتحول إلى صورة هذا الإنسان العابس الكئيب المتعب اليائس إلي إلي إلي ثم تخلينا بعيد أحسن تعثر الناس بولس الرسول عشان كده يقول افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا افرحوا يقول كحزانة ونحن دائما فرحون كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء الضيقات بجلنا من خارج لكن من الداخل مبسوطين لازم الإنسان يكون عنده إيمان لتدخل ربنا وبان ربنا هيحل كل حاجه. وان جات له متاعب لا يفكر ان هو يحلها بنفسه. يسيبها لربنا يحلها. ربنا اللي قال تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم. يحاول انه ينسى الموضوع. ينسى الموضوع. أنا فاكر في مرة من المرات كان شخص تعود يبعت لي جوابات وحشة جدا جدا جدا تتعب بالداية. فكنت أعمل إيه؟ يجيني جواب منه وعارف خطه أخت مقفولة وأحطها زرج من الأدراج، وأقول خليك لما أكون رايق ومش متدايق وفايق ابقى اقرأ فلو جان وقت كنت فايق ورايق ومش متدايق اروح ماسك الجواب اقرأ فيه لقيت لغاية دلوقتي ماشي كويس وصلت لحتة جيب الكئاب اروح قفله وقلني أروح بعدين وجايز ما اقرهوش خالص قال طب ما لو واحد عايز يعكلم علينا احنا نديله فرصة لا يتحط الجواب ومقفول والحمد لله وكأن شيئا لم يحدث ونعيش مبسوطين. طب والواحد يدي فرصه لغيره يعمل له ايه؟ وهكذا كل اسباب الكآبه لازم الواحد يبعد عنها. واحد يقول لك لكن خلاص وقعت الفاس في الراس ولا خلاص. تقول له لا يا حبيبي يعني كل حاجه لها حل لازم تشعر ان كل حالة لها حل حاول انك انت تنسي يقولك ازاي انسى والمشكله لصقت بي كما يلصق جلدي بلحم ما, ما تخرجش شبكه عارفين من طرف العلاج اللي بيعملوها بالنسبه للناس دول بيعملوا ايه يشغلوها يعني تلاقوا ساعات في مستشفى الامراض النفسيه بيدوا الواحد شغل يشتغله في ما هو يشتغل فكره بيبقى في الشغل مش في السبب بتاعه وكمان لما بيشتغل وينتج بيفرح بالانتاج يعوض له جزء من زي واحد ثاني يقول لك غير هوا هو مش بس غير هوا يغير هوا ويغير ناس ويغير اسباب مشاكل ويغير حاجات كتير يعني مش بس يغير المكان يبعد عن المشكلة هو أكتر حاجة بتتعب الإنسان إن المشكلة تخش جواه يعني تخش جواه يعني بعد ما كانت برة دخلت في فكره دخلت في قلبه يمشي بيها يفكر فيها ينام بيها يصحى بيها يكون موجود مع الناس عقله مش في الناس عقله في المشكلة اللي هي الحاجة اللي يقول لك ستريس on one point يعني ضغط على نقطة واحدة كده ضغط ضغط ضغط ضغط ما تتعب ولم واحد بيعود يدق على حاجة بيخرم لكن ما يقعدش يخلي الفكر يسيطر عليه لقيت فكر بيتعبك ما تخليهوش يسيطر عليه ما تنشغلش بيه ليل ونهار ما تقعدش تتكلم بيه مع كل واحد ابعدوا ابتعد عنه ابتعد عنه لذلك المشغوليه بتبعد يعني تخلي واحد يفكر حاجه احسن من كده حاجه تعبانه تقعد تفكر فيها على طول لما تقعد تعبان على طول والتعب يزيد يبقى مش تمام. ااا في ناس يعالجوا الحاجات دي بالموسيقى طبعا نقصد موسيقى كويسه مش موسيقى يعني لا تنسل الواحد واحد القلق. في اطباء اسنان يكونوا مدورين موسيقى اثناء ما بيعالجوا واثناء ما بيشتغل الحفار واثناء ما بيعمل لانه العيان وهو بيسمع موسيقى يمكن ينسى الالام اللي في اسنانه. طبعا مش كل الاطباء كده، في اطباء بيخدروا عيان فمش هيسمع حاجه. لكن برضو الموسيقى بتهدئ وخصوصا الموسيقى اللي من نوع كويس يعني. الانسان اللي ماشي في الكابه يعني اللي رموه في البئر واللي بعوه واللي اتهم اتهام ظالم واللي اترمى في السجن جه وقت وتحل الموضوع مسيرها تنتفي نبدي ربنا مدى زمني يتدخل فيه ويحل المشكلة ولذلك بتتحل المشاكل ويزول القلق ويزول الكآبة بالرجاء رجاء انها تتحل في المستقبل فرحين في الرجاء بالصبر تتحل في ناس ما اللي بيعيشوا شاكرين اللي بتنطبق عليهم الايه شاكرين في كل حين على كل شيء مش ممكن تجي لهم كابه. كل قول يا رب كله منك خير. المر الذي اختاره الرب لي خير من الشهد الذي اختاره لنفسي. يعيش مبسوط. وبالشكل ده مهما اتته المتاعب او الضيقات لا يمكن ابدا تفقده سلام الداخلي او تفقده فرحه بالرب او تفقده رجاءه في ان ربنا هيحل ويعمل خير يعيش مبسوط في فرح باستمرار. كمان في حاجه لازم الانسان يكون واقعي اصل في واحد يتصور وضعا مثاليا مش قادر يعيش فيه، فيبقى عايش في كآبة. لكن خليه واقع. زي إنسان مثلا قصته عربية اتقطعت رجل من رجليه. هيفضل كئيب على رجله المقطوع للكآبة دي هتطير الرجل التاني لكن يقول أنا بقيت كده أمر أمرر نفسي على كده. أعيش على كده. أعيش إيه؟ على كده. نكتفي بكده تفضلوا مساء